17 вересня проводиться всесвітній день прибирання World Cleanup Day. Це дата на 2022 рік і цей день відзначається традиційно в 3 суботу вересня. Спеціально до цього дня в цьому відео ми поговоримо про прибирання сміття, які особливості ці заходи мають в Україні і чому вони не завжди йдуть на порост. Тобто подивимось на цю проблему трохи глибше. Ви на каналі нічого зайвого, сортування сміття, мінімізація відходів – це одна з основних тем цього каналу. Бо це те зайво, інколи шкідливе, що ми продукуємо. Тому про це і поговоримо. Всіх вітаю і полетіли! Спочатку трохи про саме прибирання. Класичний варіант, як це може відбуватись на рівні будинку або мікрорайону. Мешканці організовуються, збираються разом та прибирають якийсь простір, сквер або парк. Нам здається це позитивним та корисним. Звісно, це так і є, але також існують певні особливості саме для України, які ми розглянемо далі. Зараз стало популярним слово толока. Це така одноразова безоплатна праця, яку роблять гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи. За е, давніми звичаями толока є формою селянської взаємодопомоги, на яку скликають сусідів, друзів, родичів. У нас в інформаційному просторі можна зустріти, що заходи з прибирання великого за площею простору називають також толокою. Зазвичай таке організовують громадські організації або екоактивісти. Є ще така форма прибирання, яка також набирає популярності в Україні – це блогінг. Це новий тренд, що поєднав догляд за фізичною формою та піклуванням про чистоту планети. Ідея дуже проста. Люди, прихильники бігу почали збирати сміття під час своїх щоденних занять бігом. Рух стартував у Швеції і швидко набув популярності серед прихильників здорового способу життя та неповідужих до чистоти довкілля. Як від спорту заняття передбачає згинання, присадання, розтягування, ну, на додачу до основної дій, тобто бігу. Метою такого процесу є привернення уваги до проблеми забруднення планети. Прихильників плугінг вони є ж також і в Україні, і, до речі, це може бути гарною безкоштовною альтернативою фітнес-клубам або спортзалам. Це виглядає дуже позитивно, але не все так просто для України. Проблема у тому, що у нас, в Україні, немає розвиненої інфраструктури, сортування сміття та переробки вторсирований саме на державному рівні. Припустимо, ми прибрали якийсь парк або сквер, ми зібрали там пляшки, упаковку, стаканчики і викинули все у звичайний контейнер. І, на жаль, з ймовірністю 90 або 95% все це поїде на полігони та звалище. І тут виникає питання. А що корисного ми зробили? Насправді ми просто взяли сміття, яке було поруч з нами, пересунули його в інше місце, туди, де ми його не бачимо. Від цього нам стане комфортніше, бо це буде десь там, на полігоні, який далеко. Але там воно буде так само лежати, пластик та інші шкідливі відходи будуть забруднювати навколишнє середовище. Як би це парадоксально не звучало, але нічого корисного в такому випадку ми не зробили. Мені подобається вислів, що з точки зору нашої планети не існує такого поняття, як виконати сміття, бо його просто нема куди викидати. Я можу передбачити запитання, так що тоді робити і не прибирати? Я дам відповідь на нього трохи згодом, але насправді, як це не дивно, коли сміття не прибирається, люди починають відчувати проблему і хоча б замислюватись. Колись поруч з будинком, де я живу, не вивозили сміття певний час. І люди реально побачили, як швидко це накопичується, скільки сміття продукує один будинок, що воно смердить і наскільки це незручно. Проблема була вирішена, деякі сусіди почали цінувати той сервіс, який нам надають. Ще цікаво, що деяким людям треба пояснювати, за що ми сплачуємо, бо вони впевнені, що ми сплачуємо за сміття, за весь сервіс, а насправді ми сплачуємо за вивіз сміття, переробки та сортування в нас немає. І культура сортування, що не можна скидати все в один пакет, просто кидати в один контейнер, це те, що нам прийдеться формувати і впроваджувати в Україні. Декілька років тому я займалася питанням, щоб нас у будинку зачинили це зло, сміттєпровід. Я збирала підписи і аргументи деяких сусідів, які були проти, вони просто вводили в ступор. Одна жінка сказала мені, що сміттєпровід – це рівень комфорту. Я нічого не розумію. На зауваження, що торгани в неприємний запах, для неї це в дрібниці. Мені погрожували, розповідали, що у нас будуть купи сміття, що люди будуть просто скидати, скидати його в коридорі. Сміттєпровід зачинили і все стало добре. Але це застаріла звичка. Я маю на увазі скидати все в один пакет. І культуру сортування сміття треба буде впроваджувати. А для цього люди повинні у усвідомити проблему. Тому, коли вони бачать гори сміття, вони хоча б починають замислюватись. І не всі, звісно, але деякі починають. А коли все вчасно прибирається, коли все чисто і красиво, то наче і проблеми такої не існує. Виникає питання, що робити. Я люблю такий оптималістичний підхід, коли ми робимо максимум з того, що можемо зробити. Щоб було зрозуміло, розкажу ще одну історію. Проблема сміття для мене дуже болюча і тому я завжди звертаю увагу на ініціативи по прибиранню. Одного разу я побачила молодь, які прибирали сквер. В них було багато пакетів зі сміттям. Я поспілкувалася з ними і спитала, що вони потім будуть робити. І вони відповіли, що віднесуть його ось туди і показали на звичайний контейнер. Я їм навела аргументу, що в них зібрано багато пластикових пляшок. Більшість з них чисті. Є скляні пляшки, які також чисті. Є навіть чисті паперові коробки. І що тут не зовсім далеко знаходиться Україна без сміття і там можна все це безкоштовно віднести і здати на переробку і була дуже розчарована коли мені відповіли що цим займатися не будуть вони прибрали зробили чистим сквер нехай їм за це скажуть спасибі. і це той самий випадок коли сміття не прибрали а просто пересунули в інше місце і все і скоріше за все це буде лежати десь на полігоні і тут принципова річ Тут була можливість зробити більше. Треба було докласти трохи більше зусиль. Одна справа, коли скидаємо все в один контейнер, тому що в нас немає іншої можливості, а інша, коли вона є – і е, коли організовуються ось такі передбирання, треба поцікавитись, чи є можливість на місцевому рівні здати щось на переробку. Насправді багато, де приймають склотами коларатуру, пластикові пляшки теж. Треба шукати такі можливості і робити максимум з того, що можна робити. Тоді в цьому є сенс. Ще одна важлива річ – треба починати з себе. Ми всі все одно будемо продукувати сміття, але можна мінімізувати його кількість. Це є перший крок в, такому, в цьому ланцюгу. Ходити в магазин з шоуперами, брати мішечки, щоб уникати використання пластикових пакетів, щось, можливо, покупати на вагу, не використовувати одноразові паперові гарнятки, оскільки вони не паперові, а там все одно всередині пластик. Деякі ідеї, ну, я вам розповіла, можете проаналізувати свої звички і шукати резерви для мінімізації, а вже потім, після мінімізації, сортувати та відносити на природу, якщо є така можливість. Особлива увага на небезпечні відходи. Ніколи не викидати батарейки та акумулятор у смітник. Шукаємо можливості для того, щоб здати це на утилізацію. Якщо є поруч контейнери з позначкою пластика або кого, тобто контейнери, де передбачено, що сміття будуть сортувати, користуйтесь ними. Навіть якщо вам здається, що ці контейнери не обслуговують належним чином, Користуйтесь все одно більше шансів, що сміття поїде на досортування і, можливо, потрапить на переробку. Ще над чим можна подумати, зараз багато інформації про те, скільки розкладається пластик, скло, і інші відходи. Є певні види пластику, які розкладаються понад 100 років. От можна уявити, що це той слід, який залишиться після нас, після мене особисто. Пластик активно використовується десь останні 50 років. Тобто ми перші покоління, які продукують таку кількість пластикових відходів. І раніше у людей був більш екологічний стиль життя. Теж можна над цим подумати, щоб не здавалося, що от мій особистий внесок, те, що я роблю особисто, це крапля в морі, яка нічого не змінять. Все починається з маленьких кроків. Ми не можемо нести відповідальність за інших людей, а за себе особисто можемо. І головне, не треба бути в цьому питанні перфекціоністом, все одно не вийде, бо в Україні немає належної інфраструктури. А от оптималістом бути можна, робити максимум, використовувати всі можливості, починаючи з мінімізації сміття, яке ми продукуємо ян, я хочу нагадати, що в Києві працює станція сортування сміття. Це Україна без сміття. Там можна здати багато чого на переробку безкоштовно. Те, що не переробляють в Україні, можна здати на екологічне спалювання. Це послуга, вона вже платна. Посилання на цей проект є в описі до цього відео. У нас продовжується війна. Я хочу подякувати ЗСУ всім захисникам і захисницям. Ми Продовжуємо триматись і віримо в нашу перемогу. Сподіваюся, я змогла вас надихнути, трохи глибше подумати про сміття та про прибирання. Якщо так, то ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть ваші вираження в коментарях, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. І до зустрічі у нових відео.